Æ, ég heiti Þórg Nýr og eins og stendur er ég í öðru sæti á Lista Pirata í borginni, þannig ég var maður hans en ég er í frambóðaftur, ég er samt ekki á, ég, ég, í frambóði á í topp sæti, sko ég, ég held ekki að þykja fyrsta eða annars sæti eða neitt þannig heldur allir er ég bara að bjóð mig fram í svona stuðningssæti þannig að ég vil að krafta minni nýtist, ég er náttúrulega hef einhverja reynslu af hérna, stjórkerfinu og hef ymsa reynslu af ymsa málaflokkum þannig að krafta mínir geta alveg nýst í einhverjum stírihópum eða einhverju slíku efa sópireyndir en hérna já það er eiginlega skilabán sem ég vildi koma framfæri ég er ennþá sami þorgnir ég stenda þó fyrir sömu málefnin það er að segja svona, þau heitust, þau mál sem veru kannski, kannski mér uh, hvað kærust eru natúrlægrað smálinn og upplýsingaafgengi og hérna og stór svona stóra mál komandi kjört tímabils alveg sama hvað allir aðrir segja stóra málunum stórmálunum okkar eru að klára þessi upplýsingamál koma svona þessari lýðræðistefnu aukeykur borgar sem er við vonandi samþætt núna á vortögum að koma henni til framkvænda það er ekkert það er ekkert lítið verkefni annað en kannski nýtist því eitthvað Það verður gott, en annars er ég bara enda til að stiðja listann.